И така, здравейте хора, аз съм Пламен и днес ще снимаме клип на Майнкрафт. Да, не съм снимал от много време и наистина да не съм снимал от много много време. Но днес се завръщаме с малко Майнкрафт. От тук нататък мисля да почвам да пускам по-често и така да почвам да се развивам пак. А, може да влезнете в дискорд сервера ми за който ще има линк долу в описанието. И а, тук а, има хора, имаме към 60 и няколко човека. А, може да влезнете, тук ще намерите IP-то на сервъра. И, може да споделяте социалните мрежи и всичко най-добре. Може да пускате рисунки, ако рисувате и някакви такива. Сега, нека да започваме. Днес ще играем Minecraft Bedwars. Uh, имам тук Bad Wars, Послала съм си да разпака uh, сега ще влезнем и ще поиграем няколко uh, 2-3 солота, които свършват доста бързо, защото не съм от най-силните и ако не се получи, ще спрем клипа но, ако не станат игрите ще играем складове т.е. 4 човека. но нека сега да започваме с солото Uh, надявам се клипа да ви хареса, като... отдавна не съм снимал наистина и не знам, не си спомням горе uh, точно какво съм казвал преди. Uh... Но ако ви хареса клипа, може да се абонирате с камбанката, за да не пропускате нито едно от моите следващи видеа. Uh, ако... Път не ви хареса, може да дислайкнете. Ако ви хареса, лайк, палец нагоре. А, сега нека да започваме, чакаме тук да дойдат. Имаме 7 човека от 14 допреди. Малко ме зареждаха, бързо влизаха хора, но сега явно ще трябва да почакаме малко. Пак казвам, че може да влезете в Дискорд сервера ми. Там ще намерите IP-то на сървъра, на SMP-то, в което играем с много хора. Над 10 човека сме там и... Може да влезнете, да направите една къща, да се похвалите и ето такива. Не сме е токсик въобще. Само казвам. А нека сега да започваме. Така, първо, а, нека се огледаме, докато генератор да ни работи. Ще тръгнем насам към, това е зеления към зеления ще тръгнем и веднага ръшваме, само да съберем 12 айран, защото целта на солта е колко се може по-бързо преди хората да, се, да са се развили да отидеш и да ги ограбиш. Аз съм жълт. Няма да покриваме легото, така или е, иначе тръгваме директно за битка. А, сега целта ни е първо да вземем легото на зеления. Само да не ни види той. Добре, не ни е видял. Бързо. Към. Ето го, така ще чупихме му леглото. а той е бързо да се маха от тук. Оп. Него ще го атакуват. Добре е да, да му вземем май рана набързо. И тези, хоп, не е всъщност тази рана ще ми трябва да вземем малко блокчета. А, защо се бият там горе? А, аз ще отида разбира се. На този. Оп. Не, не, не, той е скаменен меч Няма да стане Добре, ето това не трябва да се случва Не трябва хората да са се развили Вече скаменни мечове И изобщо айрон пък да не говорим Но Хубавото е, че вече Целта на моята игра беше Че вече аз ще имам айрон меч И блокчета С които сега играта ми ще стане Доста по-лесна А. Затова сега отиваме пак към Онзи и би трябвало този път да го победим, защото сега сме с Iron Mage, разбира се. Ам... Така. От, той е вътре. Добре, си, какво къде да го правя там вътре. Какво ще правиш там? Той се е заровил като някаква катерица, Така. А, не, не, не, не, не. Чакай малко, как мисха би толкова, бе, пич? Бързо. и то човек много ми Не знам какво да правя Освен да атакуваме следващия. За да видим какво ще стане. Ще дойдем тук на тази куличка. И почваме Хайде, хайде, хайде. Дай да го видим тук ли? Утре няма легло. А то няма плеер тук? Ясно. Тогава нека отиваме насам. А, а, а, а! Стигава е. Аз казвам, че пак, че не съм много добър, така че нямате право да ме съдите. Пак взимаме Iron Match. Но, по принцип, другите ми игри се получават повече. смисъл. успявам поне да успявам половината хора да убия, защото буквално ги нападам, когато са най-неподготвени. Явно сега не ми е толкова на късмет. Но на вас пак може да ви е на късмет, ако дарите лайка. Не. Това не е на добре. Сега какво правиш ме Пич? Не, къде са падно там? Махни са! Еми, малко го прецакахме. Знаете ли какво? Сега ще изиграем едно до И след дото ще изиграем един склад, защото се вижда, че аз въобще не ставам за нищо и трябва да има някой, който да ме кери. Аъм, тук имаме зомби. Дали ще се падна с него сега в игра? Хайде. Не, не съм с него. С ТИФ сме. Нищо. А, чакаме си, чакаме си. Докато спамем с мишката. Съ... Събираме 12 и тръгваме. И старт идваме тук, блокчета, хоп, тук, така, сега избираме, май ще тръгнем към този diamond генератор, защото е, ни е по-наблизко и ще почнем да се развиваме, като първо ни трябва шарпнес на меча. Ам... Това ще бъде много полезно, ако стигнем преди другия отбор. Хайде Не! Аз може ли да съм по-тъп или. Не Нищо да е. Не би трябвало още да са стигнала. Аз ще стигна преди тях. Надявам се. Той нашия, той е обрал, обрал всичко. И на мене нищо не е оставил. Нищо. Надявам се. Оп, да е, yes, още не са стигнали. Сега не падаме тук и идваме да вземем тези диамантчета. Би трябвало май и се е точно два диаманта, което е перфектно. А, сега отиваме. Нашия бива сигурно не е толкова зле. А, сега утам са като така. Вече имаме Sharpness на мечовете. Сега остава и аз да понафарме малко айран, защото нямам никакъв. И учим да се бия с белите. Ау, малко трудничко ще стане, защото аз сам... Който... Аз не съм добор. Сам срещу... Един... Отбор цял. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Видяхте, видяхте. Не, не, не, не, не, не, не. Да, както казах, няма как срещу тези хора. Аз да се справя. нека, сега направим така. Опето го... И е, той падна. Браво на нашия. Ай, какво стана? А той сложи тинти и наша ще го го прави. Трябваме 20. Айран. Така. Вземаме си един... Каменен меч и отиваме и ние да ги атакуваме белите. Тя от къде дойдоха, бе? Не те са скочили, ясно. А, не, не, не, чакай, трябва да се оставя злате, няма да изгубя 6 злато. Добре, надявам се нашия да го оправи по-бързичко, защото от тия след малко Оп! Забелязахме го. Така. Ето го. Ето го пак. Хайде. Единият е мъртъв. Така. О, да не паднем, че сме с този айрон меч, който на мен ми е жестоко важен. О, не. Бързо. А, има матен стоун. Това не. Е. Всека какво му чакаш, бе брат? Искаш да го щупа а ли? А, what? Той не ме ли видя? Той не ме видя или какво? Наповей го! Той не ме ли видя? Как би пич? А, то път ме видя. И аз този път съм неподготвен. Ани. Чакай. Така. Моля се да не ме открие. Не, откриме. е е Викам, ще стане много яко. Ако стане. Но не стана. О, в нашия образ всичко. Не ти ли какво ще направим? Един хилинг по. За да може да си хилваме по-бързо. И чакаме, защото този след малко пак ще ни напъне. М -м, взимаме си малко блокчета. Така. И отиваме да помагаме на нашия... На дута. честно казано ми е по-трудно или не знам. Не знам дали ми е по-трудно или по-лесно. О, не. О, не. Супер. И сега ще си ми броните и с нашия ще станем много добре. Така. А тук къде е нашия? Да, да не е убил белите тебе? А, не. Е, викам. Така, идваме тук, правим едно така. А, правим едно и е, нямам. Така. И е нещо за един диамант, хоп. Така, сега ще ни дава повече материали, което пак е супер. Взимаме това, идваме тук. СБ а, Да видим от тук обаче, от тази страна какво става. Добре, те не ни отразяват тук. Ам, да отиваме, освен да се бием. Ако не падна... А си ли са тук? Ааааа! А, -а, -а. а нашия. Аз, аз казах ако не падна. Лошко! Не, нашия я е взел всичко. Ей! -е -е -е. Това е лошо. Оп, идват, идват, идват, идват, идват! Махни са. Махни са да е! Е, бутни Браво! Нямам бък. Нигове! Така. Той ни друг на диаманти. О, не, е, ма този е проблем. Имаме проблем наш. Моля те. Трябва да се подготвя за битка. Къде е той, бе? Ясно. Тръгнали си. Така. Добре, мисля, че трябва да нападаме сините. А, уау! А, ще го уби. Добре. Чекам защо. О, това ще бъде лошичко. Те са силни, а пък... Ние не можем да направим нищо срещу тях. Не! Защо строят пред мене? И... Мърза ги такива, затова игра суута хора. Гъде, нещо. Ага, разпалваш се, няма да ми взимаш от богатството ей. Ай, не. Не, не, не, не, не. Кой го направи това? Значи, първо трябва да се вземем малко блокчета. Ето така. Два стака. След това идваме тук и се взимаме Два фаербола. Пряме така. Б... По-спокойно. Не какво? Би трябвало там да има 4 диаманта вече и ще ни дава май и. А -а -а -а. Това е сериозно ли ги е заяв диамантите да е? Зиоги? Знаете ли как ще ги запаля с тази фаерболка? Аже само да ме прецякаш. Накри го това. Такам, 8, перфектно, взимаме още един Fireball, а, взимаме си такам, и го оставяме тук. Hey! Въйка го откоха на майко ми, откъде е? Поне още имаме легло. Но, но откъде го подпадяха да съм. Ще рискувам. Се надявам да стане. Така, 4. Стига, де! Ох, че и каква защита имат? Си мога да се спресва. Освен, ако... Имам файерболки. И дали тук имат богатство? Оха! Ога! Така, нека си вземем. Така. Още. Ви. Още. Още една. Така. М -м, взимаме. Арбока. Е и мисля да купим още една. Така. Сега. Какво мога да направя с тези 10? Не, не ли толкова, няма значение. Трябва да отида и да взема. И да взема. Диамантите. Не са два. А, не, два са. Yes. Сега ще, ще имаме още повече неща. И ще може да се развием по-бързо. Значи какво прави? Прави си бункер. Защото го е страх. Оха. Така, ще си вземаме един лук. Първо нека направим това. А, след това идваме тук. взимаме най-ефтиния лук, колкото си можем. А, ще изчакаме за още едно злато. Хайде. Добре. Всъщност е така. Взимаме така. Топ-топ. Не, не. Майко, че си. Вие пак се спасихме обаче. Не знам как става тя магийки, ама... Така този Emerald. А, не, имаме един емерот. Това е много добре, всъщност. Ууу... мога да си взема и така още две блокчета. Къде си остави блоковете? А, добре. Така, обаче тия сините много ме притесняват, затова май ще атакуваме там. Май май. Така, хайде. Хайде. Въй, въй, какво става тук? Така, тук сме. Сега да измислим плана как да стигнем до леглото им, защото изглежда, че тук гремят. Аз, аз, знаех! Сега трябва да се скрием. Бързо, бързо. Така, скрихме се. Не, най-целикво няма да чупим. Ще ги оставим уния да счупят. Защото ще ме видят така. Това му аз да ги видя къде са. Не, ма щупим. счупим. че съм тук. Так, добре. Сега нека сложим така. Хайде, де. Um, не мога да разбера къде съм, много е тъмно. А, ето светлинка малко да се ориентирам. Значи първо да закрием. Така. А ти нямат ли го? Добре. Мати ти черни е са да дисквалиф... Ти са махнати от играта, ве. И аз... Ама, че съм прост. Защо чупе толкова бавно имат? О! Тези диаманти ще изглеждат много добре в инвентара ми. Оха. Колко ще? 11. 8. Ой. Значи там нямат леко червените. Добре. Била си го за сега. Не е толкова зле. Да вземем това. Оха. Какво сега ще вземем втория? А, не. Още не мога. Омай тук е. Добре, нека се вземем още фаерболки, защото това е най-полезното нещо в играта, според мен. А, да, и габолки. Сега обаче така. Ще се вземем малко блокчета. И ще оставим, опа, тези нещица тук. Ще дойдем тук, ще вземем това. Мога да си купя вторият брейкинг, Значи да го купувам, да, купувам го. И купуваме и това. Перфектно. Добре, за сега сме заредени. Заредени сме и този стоко. Аз тук дойдох идох тук? А, да. И си мисля, че тук има някои... Така. Сега в нашата база би трябвало да има супер много неща. Ама като ви казвам супер много... Да. И емералди имаме вече. Така, с диамантен меч сме, перфектни сме. Нямаме обаче легла. Това, че нямаме легла, не ми харесва. С тия сините най-много ме притесняват от всички. Още един емералд. Да вземем това и ми трябва още 3 още злато и ще имаме лук. Така тук слагаме. Скоро ще може да си купим и перла. Давам така, но първо нека си вземем още арболки. Това не ми харесва. Умрях. Айде. Толкова беше. Добре. Дали ще имаме време за още една игра? Нека да почваме. На скутс. И. Какво с такова? Те пак са пълни. Али скачайте? Като в принцип го казва като нолу труден паркур. Там са... О, почнахме. А ни... Защо? не... Защо? Намира... Не се намира игра. Е, ме ами... Значи ще пробваме още едно соло, колкото да свършим набързо. И това ще бъде... Краят на този епизод. Ако ни пусне в играта, не знам защо стана така. Bedwars, Уорс. по-бързичко. Така, влизаме в салта. Ето, тук стана по-бързо. О, този е един от любимите ми мапове. Обожавам го. Надявам се всичко да е снимано, защото ме е страх. Не съм снимал доста време И наистина не съм сигурен, че така се започваше клип Изобщо не знам дали микрофона ми работи Буквално Но... Това ще го видим след като направим клипа Пък ако трябваше да прави втори клип Което не ми звучи добре Така, ще нападнем този, защото ми е много близко Този близко е, но не искам толкова близко Не искам толкова далеч Абе, не да знам. Така, 12 и бързо нападаме. Хоп, ние сме бели. Така, бързичко, бързичко. Само да видим там напада ли някой? Не, добре. Така или иначе няма значение дали някой ни напада. Само да се прави с Така. Ей, не, не ми казвай, че така до мене точно няма никой. Не, има. пич. Ей, умри, бе! Молете, не ме убивай лявото. Молете. Из добре. Значи, аз... Ще го убия сега. Не, не, не, не, не! Не дей ми са хилво! Не, дей ми са хилва де! Откъде ги намираш те неща, бе пич? Ари стига! Къде е това? Знаете ли какво? Де, Опто идва. А, не, не, не! Не, не го бутнах! Това беше за днешния епизод. Абонирайте се за канала с камбанката, лайк, сабскрайб и до следващия път.